Το σαλόνι των μαγκείς, στην βιομηχανική ζώνη του Μπράιντον, έρχεται ο τροχός της Αγκαρίας! Τι είναι αυτό, εκτός από το καράνισμα πεντανόστιμων μακαρόνιων! Πρόκειται για μια παράδοση που όλοι οι μαγκείς πρέπει να ποινήσουν! Ο τροχός της Αγκαρίας των μαγί. Μακάρι να μου πέσουν τα σκουπίδια! Εκεί βρίσκονται καλύτερα για γεκδιασμούς! Και γιατί πρέπει να καθαρίσω το σπίτι! Εσείς που αγοράσατε, το ένα εκείνο το φλέμα, οπότε θα καθαρίσω. Είμαι μέσα! Ένα τσίπ, σύνο! Αχά! Τουλάχιστον! Έσχισα! Χαλιά! Καθόλου καλό για τι ελεγχείε μου, μα θα το κάνω! Κουσίνα! Το δέχομαι! Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, το μπάνιο στο κάτω μπάντι, μπά. αυτή, είναι η πιο αηδιαστική αγκαλία. Αμέ τώρα ξαναγυρίζω. Χώλη αργά, ο καμβός υπέ κελάισε. Αυτό είναι ανήκουστο. Όταν έγινα μέλος τον πακί. είχα την εντύπωση ότι στις οικογένειες υπήρχαν πολλά του, όπως αφιφουτελής αγάπη, τζάμπα φαΐ και ένα σώρο βλάκιας που κάνουν τις δουλειές για μένα. Δεν συμφώνεις, αγαπη τζαμπα φαι και ενα σωρο που κανουν τις δουλειέ για μενα δεν συμφωνεις η κάποιες φορές είναι γένεια και παιχνίδια. Σήμερα είναι σκληρή καθαριότητα στην τουαλέτα. Μάλλον έχεις Τι είναι oh, oh. αυτό! Την Τα θα ξανάρθω! Πόσο νιπάμε, πρέπει να πείδω. Εδώ και τώρα, σε εξορίσουμε στο ρεύμα των αποτυχημένων! Έι, hey, συγνώμη που σα διακόπτω! Ξέρω τι έχετε φιλειά. Όχι, δεν πειράζει, αλήθεια! Μπορείς να μια καλησπέρα, δεν έχετε καμιά επίγουσα τρομάρα που πρέπει να σοβαρά το λέω Μπορώ να το κάνω, κοιτάξτε τι πλάκα σας κάνω, αλλά δεν το πιάσατε μπορώ, μπορώ να κάνω κάτι για εσάς, η περούκα σα παθηκόθηκε, αλλά μπορώ να σα την αφρατέψω Να σα κάνω αφαίλεις Μπορείς να φύγει σκράτς Όχι! Είμαι πολύ δεκλός γι' αυτά Τόσος πολλές αναμνήσεις, το σύλληγη αξιομεταπόρησης